إخوان من الصار موجود؟ أجيب سلم هنا يتوصل. لا مرة ما خير الله أمين لا أنا عامل. أنا عامل. أنا عامل. أنا عامل. أنا عامل. أنا عامل. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا اعطيه الشهادة. شهادة تقديرية، اه شهادة تقديرية. راه كاين شي صح. مع التوفيق الشيفور الكاميو، الشيفور ديال الكاميو من تحت السيد. <عند إله> شوف هنا شي فرجيل كيمشي لراس الملعب اذا كان كاين سمع التقديم الرئيس شكورات فيها. الجائزه الاولى كيفوز بها السيد امين الذهبي بغيت تتقدم مشكوره كيقدم له السيد الرئيس الجماعه الترابيه سوق اربا آه جمعات الجمهور الكريم خسرونا عيديكم, عيديكم الله, الله على الحضور والتفاعل أصبحوا آه <تصفيق>